Moikka taas! Moi moi! Mitäs sitten jos ei tahdo riittää? No ainakin on hyvä muistaa tauottaa istumista ja paikallaan oloa ja vähän reippailla pitkin päivää. Kyllä, ja tietysti kun puhutaan energiasta, niin sitten nukutaan tarpeeksi, levätään, rauhoitutaan, rentoudutaan. Ja tärkeää pitää myöskin ruokarytmistä kiinni ja muistaa syödä säännöllisesti. Ja semmoinen vaihtelu, hengähdystauot siihen tekemiseen ei yhtä koko päivän puurtamista, siitäkin on apua. Ja muista kiinnittää huomioon myöskin niihin iloisiin pieniin juttuihin pitkin päivää. Se joskus unohtuu. Ja nämä sosiaaliset kontaktit, ulkoilu yhdessä, hauskat asiat vaikka somessa tai muuten, kyllä ne kummasti peristää päivää. Mennään näillä eteenpäin, niin eikö me taas jakseta. Nähdään taas. Moi. Moi. moi.